إذا قيمة الصلاة والإنسان في نافلة فماذا يصنع؟ المشروع أنه يقطعها هذه كان في نافلة يقطعها ليسمى بفريضة معنا من أولها يقول صلى الله عليه وسلم إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا في المصيبة رواه مسلم صحيح فيقطعها ليس يشتغل بالاستعداد لفريضة هذا إذا كان قبل الركوع الثاني أما إذا بكى رفع الثانية ما بقى إلا السجود أو الإيات فنقول هذا واقعي، فإذا تم فحسب أنها ذهبت وما بقي صلاة، أقل صلاة ركعة، ما بقي إلا شيء يسير لا يشغل الجامعة